Доброго вам дня, бажаю, а також інших періодів доби. Сьогодні ще моя розповідь про те, як встановити та підключити відеореєстратор, а якщо точніше, DVR-камеру. І особливість в тому, що вона не має власного екрану для відтворення записаного матеріалу. Тому що передбачене її підключення до магнітоли на андроїді. Саме на екрані андроїдної магнітоли ми зможемо переглядати відзнятий матеріал. Камера має слот для карти пам'яті об'ємом до 32 ГБ. Тому відзнятий відеоматеріал ми можемо переглянути на будь-якому цифровому пристрої, який підтримує дану карту пам'яті. На верхній частині камери є квадратне місце кріплення – скотч. Саме він має тримати камеру на вітровому склі. При тому, що корпус камери буде закріплений нерухомо, передбачена можливість коригувати положення об'єктива по вертикалі. Отож, знімаємо з місця кріплення камери захисну плівку і притискаємо його до місця кріплення на вітровому склі. Камера встановлена, тепер переходимо до наступного етапу. Прокладаємо кабель і під'єднуємо його до магнітоли. Щодо шляху по якому кабель має йти до магнітоли, тут вже можливі варіанти. Я вам показую свій варіант, яким курсом його прокласти. Я відтолив ось цю обшивку, і кабель закинув під неї. Попередньо я зняв бокову обшивку та бардачок, тому що кабель пройшов у мене саме за ним. Ну а тут вже і ніша самої магнітоли. Кабель під'єднуємо в USB-порт. І етап завершальний – встановлення драйвера, та налаштування. Шукаємо провідник та заходимо в нього. В лівій частині розкриваємо список носіїв пам'яті. Назвою USB2002 позначилась пам'ять самої камери. Заходимо туди. Там буде єдина тека – USB Storage, USB накопичувач. Відкривши яку, ми знайдемо необхідний драйвер. Назва файлу. DVR – розширення APK. Тиснемо його пальцем, хай встановлює камеру. Після його встановлення зверху, в лівому кутку домашньої сторінки, з'являються ось такі от значки. Квадрат та з'єднання з пристроєм. Проводимо по екрану пальцем вниз, розкриваємо випадаюче меню. В лівій його частині ті самі значки – квадрат та з'єднання. В правій – зображення камери. Натиснувши на цей значок або на лівий квадрат, ми на екрані магнітоли побачимо те, що бачить камера. З'єднання встановлене, камера запущена. По бажанню можна відрегулювати положення об'єктива по вертикалі. А тепер погляньмо, де будуть зберігатися потрібні нам відеофайли та фото. Торкнемось екрану, з'явиться меню. Тиснемо нижній значок, каталог файлів, а далі входимо в теку Playback – «Відтворення». Саме тут ми й знайдемо потрібні нам відео та фото. Під значком Protection будуть зберігатись захищені нами файли. Щоб переглянути будь-який файл, нам потрібно на ньому натиснути пальцем. Успіхів вам! Залишайте здоров'я!